السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الحميد الخن ودي قناتكو Powerpoint Presentations مشروع النهاردة زي ما احنا شايفين اسمه او اختلاف المنظر او اتجاه الرؤية للنظر اول حاجة هنعملها هنروح لقيمة insert ونضيف شريحة جديدة بعد كده هنروح للأشكال وهنرسم مربع بالشكل ده بحيث يغطي كل الشاشة هنشيل الأوت لاين كليك يمين ونروح لفورمات شايب وهنخلي الشفافية تلاتين بالشكل ده هنصغر الشاشة شوية بعد كده هناخد المربع ده ونعمله نسخة عن طريق ctrl-d هنروح من قايمة فيو نظهر الـ Guides اللي هم الخطين دول عشان نعرف مقدار الـ Rotate اللي احنا بنعمله هنلف الشكل الاول تقريبا كده بعد كده هننسخه مرة تانية عن طريق ctrl-d هنقلل الدوران بتاعه هنغير الألوان هنخلي ده عليكم باللون الأصفر نخلي اللي فوق ده باللون الأخضر هنحدد الشكل اللي في الخلف ده ونضغط كنترول شيفت ونسحب بالماوس بالشكل ده هيطلع معانا منه نسخة بنفس زاوية الميل بتاعته بعد كده هنحدد الشكل اللي فوق ونفس الطريقه كنترول زائد شيفت ونسحب بالماوس برضه هيطلع بنفس زاويه الدوران بالشكل ده الشكل اللي في الخلف اللي ورا خالص ده هنعمله كنترول سي وهيفضل معانا عشان هنحتاجه في الخطوات اللي جايه هنحدد الشكل الأصفر مع الشكل الأزرق بعدين من قايمة فورمات هنروح للـ Merged وهنختار اللي هي انترسيكت اللي هي رقم أربعة بعدين هنعمل كنترول V عشان الشكل اللي إحنا كنا ناسخينه معانا ونحدده مع المربع التاني ده وبرضه بنفس الحكاية كنترول V تاني ونحدد الشكل الأزرق اللي ورا بعدين نفس الكلام Ctrl V ونحدد الشكل وإنتر كده أصبح عندي أربع أشكال بالشكل ده هنرجع نعمل Ctrl V والشكل الأخير ده هنعمله Send to Back كده أصبح عندي خمس أشكال ونخلي لونه وليكن باللون الأزرق كده أصبح عندي خمس أشكال زي ما إنت شايف كده خمس أشكال Z عشان نرجع كل حاجة زي ما كانت ممكن نغير الألوان دي عشان تبقى واضحة معانا دول كده الخمس أشكال اللي هنعمل بيهم البارالكس افكت بتاعنا نشيل خلاص من قائمة فيو الجايدز مش عايزينها خلاص هنروح دلوقتي في أي مكان فاضي وهنضغط كليك يمين ونروح لفورمات باك جراوند ونيجي هنا عند بكت شارب بتاعتنا ونعمل insert. ممكن تحمل صوره اونلاين او تختار صوره من جهاز الكمبيوتر هنحدد الشكلين دول كليك يمين ونروح لفورمات اوبجكت وهنعمل لهم شادو شادو جاي من ناحية اليسار بالشكل ده ونخلي مقدار الزاوية هنا أربعين بلور بتاعه نخليه ثلاثين نفس الكلام هنطبقه هنا بس هنعكس الزاوية ونخليها من ناحية اليمين وبرضه شاف فيه أربعين والبلور ثلاثين بالشكل ده. بعد كده نحدد كل الاشكال بالماوس كده وعن طريق كنترول ايه وهنروح لفورمات فورمات اوبجيكت وهنخليها سلايد Background فل لاحظ كده الشكل معايا بقى بالشكل ده ده اللي احنا بنقول عليه اسمه البرالكس افكت اللي هو معناه ان الرسمة بتاعتنا مرسومة على اكتر من مستوى على اكتر من مستوى ده بنقول عليه اسمه البرالكس افكت باقي بس ان احنا نحط بعض الانيميشن او بعض الحركات على المستويات دي تدينا منظر رائع للعرض بتاعنا هنروح للانيميشن بعدين هنحدد الشكل الاول هنعمل اد انيميشن بعدين نختار مور ونختار ليفت وهنخليها with previous. وهنخلي الديوريشن بتاعتها او الوقت بتاعها اربع ثواني نضغط هنا بالماوس مرتين هنخلي ال smooth start واحد smooth end واحد وهنخليها اوتو ريفرس والتايمينج بتاعنا هنخليها until end of سلايد بالشكل ده بعد كده هنروح لنفس الشكل مره تانيه وهنعمل له حركه تانيه وانيميشن تاني بس مش من عن طريق القايمه دي لو عملنا الأنيميشن عن طريق القايمة دي هتلغي الأنيميشن الأولى فعشان تضيف أكتر من أنيميشن على نفس الشكل بنروح لأد أنيميشن وهنروح لجروشنج وبرضه هنخليها وذ وهي وهنخليها أربع ثواني وهنفتح الإعدادات هنخليها واحد واحد وأوتو ريفيرس timing هنخليه انتل إند Slide. نفس الاعدادات اللي فوق لاحظ هنا على الانيميشن اللي تحت في الايفكت اوبشن موجود هنا ان الدايركشن بتاعها في كل الاتجاهات البوث احنا هنخليها بس اللي هي هوريزنتال بالشكل ده وهنحدد النقطه دي وهنضغط زرار الشيفت وهنسحبها للخلف شويه بالشكل ده اصبح عندي الشكل بيتحرك زي ما احنا شايفين كده للخارج هناخد التأثير ده ونعمل انيميشن بينتر ونحطه على الشكل التاني بس هنغير فيه بدل ما كان هورزينتال هنخليه فيرتيكال بالشكل ده تعالى نشوف الشكلين مع بعض نلاحظ حركة الشكلين بعد كده هنروح للشكل التاني. هنعمل برضو عاد ديناميشن. بس هنخليها from right with previous. برضو duration أربع ثواني. وياه نعدل الاعدادات بتاعتها. هنخليها واحد. smooth start. smooth عند واحد. اوتو reverse. The timing هنخليه. until وهنخلي وهنضيف عليها تأثير تاني اللي هو shrink نفس الكلام with previous. أربع ثواني وهنعدل الإعدادات بتاعتها هنخليها واحد واحد اوتو ريفيرس والتايمينج until end of slide. ودي هنخليها هوريزنتال وهنحدد دي وهنسحبها واحنا بنضغط زرار الشفت للخلف برده شويه زي ما عملنا في الشكل التاني عشان يبقى فيه تناسق في الاشكال هناخد دي ونضغط انيميشن بينتر ونحطها على الشكل اللي في الخلف بس هنعدل الاتجاه بدل ما هو هوريزنتال هنخليه فيرتيكال اصبح عندي العرض بتاعي بالشكل اللي قدامنا ده. بقي عندنا كمان ان احنا نحط على الخلفيه برده أه انيميشن فاقدر اخد الانيميشن ده واعمله انيميشن بينتر واحطه على الخلفيه بس هنخلي الافكت بتاعها كل الاتجاهات وهنحدد نضغط شيفت هنقللها شويه بالشكل ده هننشوف نشوف كده المنظر في الاخر أصبحت الخلفية كمان بتتحرك معايا بالشكل ده كده تقريباً العرض خلص باقي إن إحنا نضيف بس بعض بعض النصوص في الخلفية هنروح من قائمة إنسرت تقدر تضيف تكست بوكس أو تقدر تضيف أي خلفية فأنا عندي خلفية جاهزة أو عندي كتابة جاهزة هاخدها وأضيفها على الشريحة بتاعتي بالشكل ده وانت محددهم كلهم كده لاحظ معايا بقى تضغط كنترول وشيفت وحرف الجيم من الكيبورد ثلاثه مع بعض مره والثانيه والثالثه والرابعه تلاحظ ايه اللي حصل؟ هتلاحظ ان هم راحوا في الخلفيه لاحظ معايا كده ايه اللي حصل؟